ناظرین میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم ان پانچ نوجوانوں کا ذکر کریں گے جن کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جن کو تصاویر میں اور ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہوئی ہیں مگر وہ سیلاب کی زرد میں آ کے بہ گئے تھے آخر یہ کون شخص تھے اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان پانچ نوجوانوں میں سے دو نوجوان جو کہ چچا زاد بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام ریاض جبکہ دوسرے کا نام انور تھا انور اور ریاض کے قریبی عزیز جن کا نام حبیب اللہ ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے جن کی دبیر کے علاقے میں شاپس تھیں وہ اپنی دکانوں کے لیے سامان خریدنے گئے تھے اور وہاں پر سیلاب آ گیا اور ان کی گاڑیاں سیلاب کی زرد میں آ گئی یہ ایک اونچے پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے جہاں پر لوگوں نے انہیں اپنی مدد آپ کے تحت مضبوط رسیاں دیں تاکہ وہ اپنے جسموں سے باندھ کر پانی میں چھلانگ لگا دیں اور یہ لوگ ان کو کھینچ لیں ان میں سے ایک شخص نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا اور اس سیلابی پانی میں چھلانگ لگا دی جس کو لوگوں نے کھینچ کر باہر نکال دیا باقی چار افراد جو اسی کشمکش میں تھے کہ کون پہلے کودے گا کودے گا کہ نہیں وہ اسی کشمکش اور سوچ میں تھے کہ پانی کا بہاؤ بڑھتا گیا اور آخرکار پانی نے ان کو اپنے ساتھ بہا لیا جب کہ ان کے بارے میں سرکاری اداروں کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے مدد دی جائے مگر کافی وقت گزرنے کے بعد بھی مدد نہ پہنچی اور یہ لوگ یوں جس سیلاب کی زد میں بہ گئے جس کے بعد عوام میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے